Ваш люб реєструється. Віднині ми чоловік та дружина. Заяву на укладання шлюбу Євген та Юлія подали цього ж дня. І о 10 ранку у Центральному міському палаці урочистих подій відбулася церемонія. Молодята розповідають, прагнули швидше одружитися та чекали на дозвіл від начальника військової частини чоловіка. Відсвяткують у сімейному колі з родичами та побратимами Євгена. Завтра він повернеться на передову. Предложив що там думати. Вже три роки прожили. Ну, які впевнення можуть бути? Бігом зібралась. Все, Сделал предложение, было согласие, но потом то работа, то грошей не было, друзей богато, а на то, чтобы кого-то не пригласить, а кого-то пригласить, ну, люди не поймут. Ну, как-то оно оттягивалось, а потом война, ну, і как бы, решили. Якби поки, як кажуть, війна, мало ли що воно може бути, щоб вже були розписані. Ми вітаємо нашого побратима і бажаємо здоров'я, щастя їхній родині, щоб вона була багата, заможна. Як... Це відродження України. Так, все буде Україна. Разом новоспечене подружжя понад трьох років. До війни Євген працював на залізниці, мають будинок у Запорізькій області та велике господарство. Успіли построїти не один будинок, у нас дуже багато господарства, дома залишилося. І на сьогоднішній день воно все там, один мій батько з ним справляється. Орки коли приїжджали, сказали моєму батьку, щоб він виїжджав, бо вони раз бомблять хати. Ну а батько сказав, що він нікуди не піде, тобто буде Сидіть. Перший раз, як приїжджали, побили батька сильного. Ну тобто він не ходив там ногами. Перший раз хотіли мене забрати з собою. Каже, ні, я з тобою не поїду, хочеш, стріляй на місці. Нині їхнє місто окуповане, кажуть Євген та Юлія. А російські військові розшукують молодят і їхню родину. Вони, як приїхали, не знали, що дружина моя кормила ТРО, що у нас було ТРО. Вони там робили облики ТРО, тестерело оружя все переїхала до нас додому. І вони понаходили це оружие. от і вони там дуже було. Оружя було багато. Вони дуже були злі на нас за щодо оружа. А потім, коли узнали, кадами їх там в плен взяли. І тому подібне, то тобто, забрали в них вже понаходили. Вони ще більше обозлилися в обласному центрі. Юлія опинилася спонтанно. Я їздила в Запоріжя, купувала продукти, ну, щоб було людям продавати в магазині. А потім в один прекрасний момент я їду вже як би домой, але не доїжджаючи до Оріхова, мені сказали, що там обіск і що, шукають вже обиск, її. Це за вторим що, разом. Вже справді конкретно блондинка, хазяйка дому, яка допомагає активною участь в теробороні. Принімаю. Ну, муж дзвонить, каже, куди ти поїдеш, це, типу, конец. Дорога в, ну, последні... в одну сторону, да. Да. і я сказав, то позвонив до нас в, Оріхов, туда, я в штаб. Я стоїла в Оріхов, переночувала ночі і поїхала на Запорожжя. Наші захисники не лише сьогодні. 90% наших наречених – це є військово зобов'язані ті, хто проходять службу, ті, хто захищають нашу країну. Це поліція, це тероборона, це всі зараз, які по максимуму залучені до захисту нашої країни. Нині в Україні діє спрощена процедура реєстрації шлюбу, каже Юлія Маслова, головна фахівчиня Олександрівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Запоріжжя. Молодята подають заяву, і вони мають право в день подання заяви зареєструвати свій шлюб і розписатися. Тобто, якщо все у вас гаразд з документами, вони у вас в наявності паспорта, якщо ви раніше були в шлюбі, ваш шлюб припинено, у вас є документ, який підтверджує, що ваш попередній шлюб припинено, в реєстрі все добре, то жодних перешкод для реєстрації шлюбу в день подання заяви немає. Юлія Маслова каже, для військових тероборони, медиків, працівників поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій реєстрація шлюбу безоплатна. Мами на сьогоднішній день які? нічого в нього служити, У мене ждать його. У мене вибора немає. Все. <хи> Новини на Суспільному. Запоріжжя.